السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا في قناة المهندس معاكم ياسر عيد ياسين متخصص في اعمال دكتور القمم والجرانيت. النهارده يعني اسهل مطبخ لسه يعني لسه عن مطبخ دخلناه بنرفع نرفع مقاساته وبننظم المطبخ بتاعنا طبعا مع المعلم عبد الله المعلم عبد الله يعتبر من المعلمين اللي احنا استفدت منهم من حاجات كثيره وشربت الخبره على من منهم يعني ان شاء الله. فطبعا المعلم عبد الله المطبخ ده طبعا المعلم عبد الله وطبعا طبعا هو مش محتاجني معاه بس هو ايه جاي يرفع مأسات وبرضو ايه الشورة برضو حلوة في الحاجات ديت بحيث ان هو عايز يعمل حاجة ريئة فهو طبعا كده كده واخد المأسات ورفع المأسات وعمل كل حاجة بس برضو إيه جينا يعني ايه نأكد على حاجات ده بدل جهود اعلم المسافة ديه دي ياسر تمام نعم المسافة دي اتنين متر خمسة بنطلع منها 87 و 60 اللي هي عرض الجزم بتاعت الرفاه او هي عرض الصفرة. بعد كده نسيب مجال الغساله عشان السطر بتاع بتاعتها بتاعتها من عند الفيشه وبعدين بناخد اللايك بتاعنا، وبعد كده بنعمل ايه؟ حرف الال لان هنا مش هينفع عشان هنا الركنيه هتبقى عشان حجمها الحوض لو مش الحوض كانت هياخد منها 10 سطر على العالم اللي قديمه تعالى أن ده هنا بيحكمني عشان انا اعرض الفوضى عندي لو انا جبت الحل الخمسين 50 هاخد من النقطة ديتي عشرة سنتي يبقى انا كده هاخد من هنا خمسة وعشرين سنتي هضطر ان انا هاخد في الخط التانية في الفرخامة التالية فهتبقى عندي مشكلة بالنسبة للأي من التالي. بالضبط أه، أه، كده النقطة دي اتكلمنا عنها في كذا فيديو اللي هو ان احنا لو الخلاط قريب من ما ان احنا نعمل الزاوية الزاوية مثلا 80 في 80 لو عملنا الزاوية في الحلة بتاعتنا الحلة مهما كانت اصل الحلة مثلا 50 في 45 هتيجي مشتركة بين اللي تحت الحوط والعلم بتاع الزاوية فالمنظر مش هيكون كويس فعشان كده معلم وهنعمل مطبخ في نقطة بس من المحبين والضحايا للجماعة السباكين الله يبارك لكم اللي بيشاهدونا ويا ريت يعني يحضروا يعني معنا ان احنا بنكمل بعض يعني، لو حضرتك شغال في اي حد انت عندك هنا الخلاطين، الخلاط الاولاني ده اهو اعطيني من هنا بالظبط 83، المفترض ان انا عندي الخلاط الاولاني اللي هو هنا سواء انت اللي هو الساخن ده هو. لو ده هيبقى الساخن، لان انا ده فهيبقى ده الساخن، الساخن ده هنا كده بيديني 125 سم. كده انا اعرف اخد الابنيه بتاعتي، الابنيه بتاعتي بتاعت 80 و25 يبقى 105، عندي 20 سم لوحدي بعيد عن الاي اقدر اتحكم فيهم، بعد كده هكمل الخط بتاعي على نفس المسافه هطلع 60 واخد المسافه بتاعتي لحد هنا، هنا بتديني 2 متر 80، افتح فوق الحلقتين والخبطتين وبعد كده هعمل الروديه ده الكلام اللي احنا الفلوس اللي احنا اتكلمنا عليه مالهاش علاقه بالجلسه، الجلسه دي معقولة احنا نقدر اساسها تاني ونجلدها تاني مع شطر الروديه او مفتحة. على الجلسة دي انا قلت لكم كذا مره يعني ما عن 5 سم 7 سم مش قوي. خالص مش احنا اللي برضه يعني نقطه الجلسه دي 50 سم هتيجي تشيله من ال90 هتصفه معاك بتاع 78 سم 78 سم مع التانيه ومع الكرات هبص اعمل يعني بتاعه صغير خالص هنيجي للنقطه الثانيه اللي هو انا عندي هنا بيديني كام بيديني 53 وال3 يبقى 55 انا بطلب هنا خمسة 25 سم عشان اسل ال80 تمام هاجي هنا انا مش معقول بحاجة ليه حتى لو انا حملته على البوتجاز تحت الفتحه عشان التعليقات تحت, تحت الفتحه دي مش مشكله لان انا عندي شفاط هنا كبير فالشفاط هيشد الضغط بتاع المطبخ كله لو افترضنا حتى لو البوتجاز هنا او هنا في الشفاط اللي عندي ضغط جديد هيشد هو الافضل اللي هو يبقى تحتين احنا ما عندناش احترام في كده الافضل ان البوتجاز يبقى تحت الشفاط وبشرط بس هي الحكومه الركنيه عشان انا ما اعتمش حرف الا هنا واجيب البوتجاز في حد ممكن يقترح اقتراح من حضراتكم يقول لي انت ممكن تكبها انت كلها كده واخد اي من هنا انا الجزء اللي هو انا بعده بعده معايا في الرف لان الفتحه عندي هنا 60 لو انا الايبه يبقى قدامي نفس الموضوع فانا لما اجي اتكيكي كده طب لو انا حبيت اعمل ده الانبوبه لو كده دخل ده يا جماعه مش عارف اتخدها اتخدها كيف من انا مشكله هنا انا مش عارف شويه العمود هتعمل برضه مش عارف اتعمل كده فضلت نعمل وش بتاع كده انا متحكم فيها مش عارف فيه. كده ادي 90 سوقي تمام سواء هو خمسه شعله او الاربعه شعله او كلها احنا بنسيب ال 90 وصاحب كان احنا ما هو بيبقى معاه 90 براحته لو البوتجاز جه 80 هو 10 سم لو جه 90 هو 90 هو مش بوتجاز يعني هو 80 كلام زي كده بعد كده الجزء الباهي المتبقي دوت بيديني كام؟ بيديني 95 سم اه انا انا فيها 5 واخدوا الركنة بتاعت الجنة من وان شاء الله بقابلكم واحنا على الموظف ان شاء الله. آه في معلومة هنا في المطبخ ان شاء الله عشان لما تشوفوه اساء التركيب او بعد التركيب ما تقولش ان في حاجة مختلفة. آه المعلم عبد الله هنا جاب الزاوية مش 80 في 80، جابها 80 في 90، يعني هو جابها 80 في 90 هتبقى عشان تديله الفتحة بتاعت العلبة تبقى واسعة معاه في تمام؟ وطبعا كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو وإن شاء الله نشوف الشغل ده مع بعض اساس التركيب وبعد التشطيب ان شاء الله